Najce že mi starba mi pokoj, však ja rošnem jak ten zieleni to Starú staru szalenu nie treba mi žadnu babu za ženu staru szalenu nie treba mi žadnu babu za ženu. Zahrajte mi, muzikanci, zahrajte, dievky, papi i nemesti, špívajte. Hore pod sožňu, malodímte suke, nešku chore Hore pod sožňu, malodímte suke, nešku Jaký šumný v tej nobe vši zvyk máme, jak v roboce ta pri tancu špívame. Hore pri mure kupaloše švarné divče v baňúre. Hore pri mure kupaloše švarné divče v baňúre. Bardíjove muzika Hraju, štipké z roboty učekajú hore pod sochniu, malo dievče sú ke